ضربة وميض الظل المتدفق هيا بنا بسرعة علينا أن نخرج من هنا الآن أسرعا هيا لقد وصلنا الى المدخل اقفزا الان <تصفيق> <تصفيق>